Iată cum a început totul Într-o și un iată Am cunoscut-o undeva Într-un loc de lume uitat Că am să ajung la orice clipeală Să o văd în fața mea imprimată Pe o plop și pe alta inima să Mă chinuia să nu privează Dapart de fiecare Astăzi cu prietenie între mine și un fatem Îmi duc de pucat când l-am plădat pe la sfadă Dacă te simți în versul ăsta, teror, nu mai ai ezitat Doar ai văzut în ochii mei și ai trecut prin inima mea Ai culindat atât de mult într-o secundă Când te-am privit în ochi, am știut că ești aceea fata Visurilor mele ce mi-a îndepărtat te Am știut că ești prințesa din castelul părăsit Castelul e nimic, mimele în care stăteam prăbușit Dar ai venit cu ta și dreptul Mai ai privit Am înțeles că ești cu mine, oricât aș fi de părăsit Când nimeni nu m-a înțeles, nu mi-ai vorbit cu Ce aș face, putea fi cu mine mm -hmm. e, lupirea, e tădare, Hai te -te -te să apuci. ne Să mai luptăm Să Și să Hai să ne Să mai luptăm Să Și să Și cam asta e povestea Aștia nu sunt vorbei iurea Ce te las doar cu o stare Eu nu m vrut, zis, aici doar 3 minute frățioare Singura lumină Acum ești doar tu în sufletul meu Vreau să ți zic Doar te iubesc ca sa să fiu cu tine la greu Așa ca acum mai să ne prim. Și să mai luptăm De asta Lăgântat acum Că adevărul hai să, să